يؤتمن الخائن هو خائن علي علم شبهة انه بيرجع ال يرجع الكرسي له والسلطان له زين وين هي تبديل غير هي نفسية يعني واحد تجيبه هنا وتحطه هنا هم هم شطرنج هم دومنا زين هو شنو يعني؟ هم شنو زار هي في هالمكان ماكو الله ما خلق غيرهم ما انزل ملائكه مثل ذول الملائكه ما انزلهم ما انزل مثل هؤلاء الصالحين الا هم يعني ماكو قيادات ماكو ريادات هذه هذه خدعة نعيش في خدعة أنتم تعيشوننا في خدعة الآن البلد ثلاثة تريليون وسبعمائة مليار رايحة من عدكم أنتم ما تدرون بها وان صايرة بخمس شركات أعلى البرحة أقرأ التقرير أعلى شركة رصيدة خمس ملايين وشركات البقية كلها رصيدة مليون مليون هاي السرقة ثلاثة تريليون و700 مليار. خمس شركات اعلى شركه رصيدها حسابها خمسة مليون والباقي مليون. هم نفسيتهم يدورون زين هاي الناس التي تسرق النفط بعلم الحكومه ورتب عسكريه ومباركه الحكومه هم هم هذا تنقل من ناو تنقله من ناو وعليه شبهه الفساد. نحن نعيش في خدعه. احزاب اسلاميه اثبتت فشلها لانها لا تمثل الاسلام الاسلام منها بريء لقد خدعونا بلحاهم بعمايمهم قد خدعتمونا خدع خدعنا ذلك المهندس الذي يلبس الخوذه وبنائه من لما يذهب الا ذلك المكان انهدم والله لا كل من نقرا الخبر جسر بانول الانجليز بالهند عبر وثلاثين سنه هسه الله وقع زين هذا شنو هذا أنت مو نفسيتها هي مو هاي الدراسة نفسيتها منك مو كوب بس يا طبق العصول مو شهاداتكم منك ليش هذا جسر عمره 137 سنة سنة يا الله إحنا ليش جسرنا ما ليش عمراننا ليش ما يستمر إننا قد خدعنا بك أنت حاط لك شهادة هندسة نحن مخدعون بك أيها الرجل المعمم أنت رجل المزيف أنت تماطل الباطل أنت تلمع الباطل قد خد... قد خدعتنا لحيتك وعمامتك قد خدعتنا قاطك وربطك قد خدعنا عقالك وعباتك قد خدعنا قد قد خدعتنا تسبيحاتك وصلواتك ان اننا مخدوعون فيك انت قديس بهذه الصوره ولكنك تحمل قلب ابليس نحن مخدوعون وما مصيبه هذا البلد الا اننا مخدوعون نعيش في خدعه هذه الخدعه التي تلمع وزخرفة الزخرفه التي ياتون اليها وهذه الان ما نحن فيه اننا مخدوعون بلد خيره الان ممكن ان يشبع كل سكان الارض اهله جياع اهله جياع لاننا مخدوعون فيكم